שלום צופים יקרים, אני איתמר ובסרטון נלמד כיצד להוסיף פעולה של עדכון חשבון בכוח זוכה. אז בואו נעבור לכרטיס עתיק ונתחיל לעבוד. לפני שנוסיף את הפעולה של עדכון פרטי חשבון, מאוד חשוב שהמסמך יהיה מתויג בכרטיס עתיק. עכשיו, המסמך יכול להיות מתויג בכרטיס עתיק 0, או בכרטיס עתיק שאני עובד עליו. למשל בדוגמה שלנו, אם נעבור לחוצץ מסמכים, נוכל לראות שהמסמך שלנו... כבר מתויק בקרטיס ה-T. אנחנו כמובן יכולים לחזור לחוצץ פעולות ולהוסיף את הפעולה. אז ניכנס לפעולות ונלחץ על אוסף פעולה. ובתיאור פעולה נקליד עדכון חשבון ונלחץ על מכה שתב. תשימו לב שהמערכת המילה באופן אוטומטי. חשוב לשים לב ששני הסעיפים מסומנים גם בתקשורת וגם צרף מסמכים נוספים. ונלחץ על שמו. קוד הבנק נמלא את הפרטים, למשל 11, סניף 303, 156 ו5. אלה הפרטים לשינוי חשבון בנק, נלחץ על השאר והיא פתח בפנינו חלון שאנחנו צריכים אה, להוסיף את המסמך. נבחר את המסמך שלנו אישור ניהול, חשבון, אנחנו יכולים ללחוץ או על צרף מסמך או לבצע קליק ימני וללחוץ על צרף מסמך. קיימת אפשרות לבחור שני מסמכים, <coughs> סליחה, בו זמנית, ולצרף אותם. בדוגמה שלנו אנחנו, אנחנו נבחר רק במסמך אחד, צרף מסמך. סוג המסמך נבחר אישור לחשבון לזיכוי, כל העמודים, ונלחץ על צרף מסמך. נשים לב שהוא עבר לנו לחלון של מסמכים שנבחרו. נלחץ למטה על השאר, ובחזרה לכרטיס עתיק נשים לב שהפעולה נרשמה כמו שצריך, כל מה שנותר לנו זה לשדר את הפעולה בתקשורת. תודה חברים ונתראה בסרטון הבא.